شيء للترحيب ومدح بالضيوف باسم ابو فيصل عبد العزيز بن عادل مدح العريس عادل بن عبد العزيز العميري واخوانا في عالم الصوتيات مرحبا ملاح برق الغمامين مواليد ظللهم قدر وقامين يا هلب كل البطاني خلح الشامي مجدكم يرقى على النجم المطلة. مجدوكم على النجم فلنبطي دفا حشك وعبيره ما تباها بعزوتي ربع العميره يا هلا بالي دفا من كل ديره باسم ابو فيصل تراحبني الا سطر الهاجوسي جوسي ابنات الجزالي في يا عبد العزيز رمز المعالي دامد تحت بحل يا سيف السقالي عبد العزيز بن عاذي بالمجد بسجله نادر زيزومي بافعاله سنافي، يا ابو فيصل ما توفيك القوافي، انت يا زبنات دخيلك كل وافي، العمير للكرم ما انتم هلاله، في فرح عاذب نشد لحن وفنه، والدلال مبهرت طحن وبنا، في سن جاده قصيدي ما تونا، والطيور تسعبل الحماة شله، صيتي عاذب قد فوق المخيلة بل وبالكرم كرم فعله دليلة والله النا من الرجال الاصيلة كل من ما يعرف لم له أخوانك أهل الطيب من أول وتالي هم سندك في صعيبة الليالي العبيد والفخر هم نعم الرجالي في أخوانك ألفي نعميني والله العميري العيسي والمكتب سماها عظمها تكسر عداها جعلكم في عزة جل يضي سنا وسحر جيدا ركم دايم محله مرحبا محفل بطي بفاح مشكو عبيره اهتبها بعزوتي وربعي والعميره يا هلا بالي الدفى من كل ديره بسم فيصل بيصال شراحي باللهله سطر الهاجوس يا ابنات الجزالي في قيو عبدالعزيز رمز المعالي نادر الزيزو مي بفعال احسنا أبو في ما توفيك القوافي أنت يا زبنا في زعابي بقصد مع فوق المخيله بلعن ابو بل كرم فعله دليله والله النا من الرجاجيل الاصيله كل من ما يعرف الامجاد كله اخوانك اهل الطيف من اول وتالي هم سندك في صعيبه الليالي العضد والفخرهم نعم الرجالي في اخوانك الفيا يا نعمين والله العمري العس والمجد لا بتنبع زومها تكسر عداها جعلكم في